ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له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 فإن أبا عبد الله أحمد ابن يحيى الجلاء يقول سألت بعض أصحاب أبي لما سميتم أبي الجلاء أكانت له صنعة فقال هذا الصاحب لابن صاحبه كان أبوك إذا تكلم علينا بكلام الاخره جلى عن قلوبنا ما علق بها من امر الدنيا فسميناه الجلاء. والجلاء هذا يحيى رحمه الله عليه لما مات ووضع على الخشبه التي سيغسل عليها كشفوا عن وجهه فاذا هو يضحك فشكوا في امره فقالوا لم يمت بعد. فغطوا وجهه ودعوا الطبيب فجاء الطبيب فجس نبضه واختبره فقال هو حي فكشفوا عن وجهه فلما جس نبضه قال هو ميت فلما كشفوا عن وجهه ورآه يضحك قال هو حي قال ابنه فاحترنا في أمره وكان كلما جاء رجل لكي يغسله نظر إلى وجهه فاخذته الهيبة فلم يقدر على أن يمد يده إليه فظل كذلك حتى جاء رجل من أصحابه فغسله ثم كفناه وصلينا عليه ودفناه رحمة الله عليه يقول ولده أحمد ابن يحيى قلت لأبي وأمي يوما هباني لله رب العالمين فقال وهبناك لله رب العالمين فقم فخرج قال فخرجت فضربت في الأرض ما شاء الله أن أضرب فيها ثم عدت في ليلة مظلمة مطيرة فطرقت الباب فقال أبي من بالباب قلت أنا ولدك قال ما لي من ولد كان لي ولد فوهبته لله وأنا رجل من العرب وأمك كذلك كانت امرأة من العرب ونحن لا نعود في هبة وهبناها أبدا فارجع لحال سبيلك قال فرجعت هذا مثل بل أمثال فهذا الرجل وابنه وامرأته كلهم مثل يضرب على عمق الإيمان وجلاله في النفس التي آمنت بالله رب العالمين وسلمت للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب رضي الله عنه وارضاه وكان من التابعين الذي انتهى إليهم الزهد فحل بساحتهم ونزل بدارهم رضوان الله عليه هذا الرجل الذي يشبه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وازكى التسليم فإن أبا مسلم رحمة الله عليه ورضوانه كان باليمن ودع النبوة باليمن الأسود العنسي لا رحم الله فيه مغرز اضره فدع النبوة وأن الوحي ينزل عليه وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فقد ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهلك أيضا قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ادعى النبوة وكان أبو مسلم رحمة الله عليه قد آمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن منهجا وإماما دعاه الأسود العنسي فقال يا أبا مسلم تشهد أن محمد الرسول الله قال نعم قال تشهد أني رسول الله قال لا أسمع قال تشهد أن محمد الرسول الله قال نعم تشهد أني رسول الله قال لا أسمع وفي الثالثة يقول تشهد أن محمد الرسول الله يقول نعم تشهد أني رسول الله يقول لا أسمع فأمر الأسود العنسي المتنبئ بنار عظيمة فأججت ثم جئ بأبي مسلم رحمة الله عليه فطرح في النار فجعلها الله رب العالمين عليه بردا وسلاما ما أصابت منه شعرة واحدة فقال أصحابه له أي أصحاب العنسي المتنبي قالوا له إن هذا إذا ساكنك في منزل وفي دار وكان معك في جوار وبلد أفسد عليك الأمر الذي تدعو إليه فلا يجامعك في بلد بحال أبدا فأخرج وخرج الرجل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل مسجد النبي وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء الأسود فوضع ثوبه وقام وراء أسطوانة من أسطوانات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي وأبو بكر وعمر جالسين ناحية فقال عمر في نفسه هذا هو صاحبنا الذي كان في اليمن وأكرمه الله رب العالمين بما أكرم به إبراهيم عليه السلام فلما فرغ أبو مسلم رحمة الله عليه من الصلاة قام إليه عمر رضوان الله عليه فقال من أين الرجل قال من اليمن قال ما صنع صاحبنا الذي ألقاه عدو الله في النار فأكرمه الله بما أكرم به إبراهيم فقال أبو مسلم ذلك عبد الله بن سو فقال عمر له أن الله ألست أنت هو؟ قال بلى فقبل عمر بين عينيه وقال الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد من فعل به الله رب العالمين مثلما فعل بإبراهيم الخليل عليه السلام. ثم أخذ بيده فأجلسه بينه وبين أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الجنة مع النبي الأمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أبو مسلم القولاني رحمة الله عليه. وكان صاحب أمثال، قال يوما لأصحابه: أرأيتم نفسا أكرمها وأعطيها وأحطب في هواها وأطيعها فتذمني غدا، ورأيتم نفسا أقسو عليها وأجا فيها وأعصيها في كل ما تأمر به وتتمنى وتشتهي فتحمقني غدا، قالوا اي نفس تلك فقال ابو مسلم تلك والله نفسي بين يدي الله رب العالمين ان انا قسوت عليها اليوم حمدتني غدا وان انا اطعتها اليوم زمتني غدا نسال الله السلامه والعافيه ان ابا مسلم رضوان الله عليه كان زاهدا في الدنيا متقللا وكان مستجاب الدعوه حتى انه رحمه الله عليه كان يمر على الصبيان في الطريق فيقولون له يا ابا مسلم ادعو الله ان يمسك علينا هذا الطير الذي يطير في السماء حتى نصطاده فيقول لأهلينا طعاما فيدعو ابو مسلم رحمة الله عليه الله رب العالمين فيمسك الصبيان الطير بأيديهم لاستجابة الله رب العالمين دعاء ابي مسلم رحمة الله عليه ورضوان قالت له امرأته يوما يا أبا مسلم ليس عندنا دقيق، فقال ما عندكم من مال؟ قالت عندنا درهم كنا قد غزلنا غزلا فبعناه به، قال آتينيه فأخذ الدرهم وذهب إلى السوق لكي يبتاع دقيقا لأهله وما في بيتهم من كسرة يابسة، فأرسل الله رب العالمين لأبي مسلم رجلا فقيرا مسكينا يتدبر أثره. اذا ما دخل حانوتا جاءه المسكين فقال يا ابا مسلم تصدق عليه فيهرب منه ابو مسلم رحمه الله عليه الى حانوت اخر فيتبعه فلما تبعه في الثالثه اعطاه الدرهما وانصرف الرجل واحتار ابو مسلم ما يصنع الان باهله وانه لزاهد متقلل في امر الدنيا وهو في الوقت نفسه موصول القلب بالله رب العالمين فذهب الرجل ابو مسلم رحمه الله عليه الى الصحراء فاخذ الغراره التي كان يريد ان ياتي في الدقيق فيها ثم اتى برمل احمر فملا الغراره فاحتملها على ظهره فجاء الى باب داره وهو مجاف فوضع الغراره بالرمل الذي فيها وراء الباب وانصرف موليا فلما مضى الهوي من الليل وظن الرجل ان اهل داره قد ناموا اجمعون جاء فدخل متلصصا فوجد الباب مغلقا فنقر الباب ولا بد من المواجهه فخرجت له زوجه مستبشره فجلس ولم يتكلم فاتت بخوان عليه ارغفه فقال من اين لكم هذا قالت من الحنطه الحمراء التي اتيت بها فأخذ يأكل ويبكي رضوان الله عليه. لأنه موصول القلب بالله رب العالمين هو هو هو نفسه لما تقلل من أمر الدنيا وأقبل على أمر الآخرة وعرف للدنيا حقيقتها التي هي كجيفة الحمار كما قال علي رضوان الله عليه. الدنيا جيفة وطلابها كلاب رضوان الله عليه لما عرف أبو مسلم رضوان الله عليه ذلك. جعل الله رب العالمين المعرفه في قلبه على وجهها الصحيح فان هذا الرجل يقول ما طلبت شيئا من امر الدنيا الا ومنعنيه الله رب العالمين حتى اني ركبت يوما حمارا فوقف ولم يتحرك فنزلت فجاء اخر فركب على الحمار فعدا اي جرى به الحمار قال سلمت مهموما فجاءني جاء في منامي فقال يا أبا مسلم لا تحزن كذلكم يفعل الله رب العالمين مع أوليائه وأحبائه فلم يصلني من أمر الدنيا بعدها من شيء قالت له زوجه يوما وكانت لها معه عادة كان إذا دخل من الباب كبر فكبرت ثم بعد ذلك أتت له بنعله أو أخذت نعله وأتت إليه بإداوة وبعض ماء فاخذت تغسل عن وجهه ورد لي كلما دخل الرجل كبر تكبر زوجه ثم تاتي بالماء من اجل ان توضيه او من اجل ان تمسح التراب عن وجهه وقد اخذت نعله بالمحبه كلها وبالرفق كله. فدخل يوما فكبر فلم يجبه مجيب فظن ان المراه قد ماتت ثم دخل عليها فوجدها عابسه مقطبه. فقال السلام عليك يا امة الله لقد اصابك بعدنا شر ما لك وما الذي نزل بساحتك فقالت يا ابا مسلم لك وجه عند معاويه امير المؤمنين فلو انك سالته اي شيء من امر الدنيا اعطاك ان تضيق علينا فنحيا في مثل هذه المعيشه الخشنه وانك لمستطيع وهي منك على اطراف الانامل ان تحصل من الدنيا على ما تحب او ما نحب نحن ونريد فقال الرجل وقد علم أن هناك من أفسد عليه امرأته قال متوجها لله رب العالمين اللهم من أفسد علي أهلي فأعم بصره وكانت امرأة قد جاءت إلى امرأة أبي مسلم فقالت لها زوجك له وجه عند أمير المؤمنين فلو أنه طلب منه الدنيا لأعطاه إياها فلما دعا أبو مسلم رحمة الله عليه الله رب العالمين بما دعاه كانت المرأة جالسة في بيتها وبين أبنائها والمصباح تحركه الرياح فقالت مال المصباح قد طفى قالوا ما طفئ المصباح قالت إذا أصابتني دعوة أبي مسلم رحمة الله عليه وعماها الله رب العالمين استجابا لدعائه فأخذوا بيدها فذهبت إلى أبي مسلم تطلب الصفح والسماح فرحمها أبو مسلم رحمة الله عليه فتوجه لله رب العالمين أن يرد عليها بصرها فرد الله عليها بصرها إن هؤلاء يصلون إلى ما وصلوا إليه لمعرفة حقيقة الدنيا ومعرفة حقيقة الموت والموت حقيقة من أحق الحقائق في هذا الوجود ومع أنها ثابتة ثبوتا لا شك فيه ولا مرية في أمره إلا أن قليلا من البشر جدا الذين أنظرون في أمر الموت على أنه آت لا محالة وإن الإنسان لو كان في أمر من الدنيا عظيم من ملذات وشهوات وقد وعد أنه بعد ساعة سيدخل عليه جندي بصوت فيصوت به هذا الرجل المنعم عدة أصوات. لو أن إنسان منعما فعل به ذلك لما هنئ له بال بما هو فيه من لذة ونعيم مع أن الذي سيأتيه من أمر العذاب على يد ذلك الجندي الموعود به سيأتي بعد ساعة فما تقول في أمر الموت الذي يأتي بعد طرفة واحدة بعد غمضة عين أو أقل منها كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد لا يصح أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما لا يصح عنه أنه أمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين التقاء شفره العينين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس يعلمون أن الموت حقيقة واقعة لا مفر منها ولا محالة ملاقيهم ذلك الموت الذي منه يفرون ومع ذلك يعبث الناس في الحياة ما يعبثون ويلهو الناس في الحياة ما يلهون وإنا لله وإنا إليه راجعون والسبب في ان الانسان لا ينتظر الموت انتظارا حقيقيا هو حب الدنيا والجهل بامر الله رب العالمين وبقدره الله تبارك وتعالى على خلقه الذي اذا ما اراد شيئا قال له قم فيكون فان الانسان من حبه للدنيا واقباله على الملذات والشهوات ياتيه طول الامل ويظل الانسان في هذه الحياه مسوفا ينظر إلى شبابه فيقول إذا ما كبرت جبت وأنبت وعملت الصالحات فإذا ما كبر قال إن أمامي ولدا سأعد له زوجا صالحة وإن لي دارا لابد من تأثيفها ثم يأتيه الموت بغتة نسأل الله السلامة والعافية فلا يستطيع أن يعد العدة الحقيقية والزاد الذي هو التقوى للقاء الله رب العالمين نسأل الله رب العالمين أن يحسن لنا الخواتيم. يسوف الإنسان ما يسوف ولا يعلم أن الموت يأتي للشباب وللشيوخ، ويأتي في أي مكان كان به إنسان أو كان به حياة ويأتي في أي زمان يريد الله رب العالمين أن يأتي فيه والموت لا يأتي إلا للشباب ولفصيلة من كانوا في اواسط العمر واعتبر بأهل بلدك وأهل محلتك فإن الكبار منهم لا يعدون عشر السكان فيها، فلو كان الموت يمهل وينتظر، لكان هؤلاء اكثرية من فيها، ولكنك إذا نظرت وجدت أن الذين يصلون إلى عمر مرتفع أقل من القليل، نسأل الله رب العالمين أن يحسن لنا الخواتيم، إن الإنسان يسوف في أمر هذه الحياة، وما تفعل كلمة بأهل النار مثلما تفعل كلمة سوف بهم. فإنهم يندمون عليها نَدَمًا عظيما جدا فإن الإنسان إذا ما سوف التوبة ولم يتب لله رب العالمين ثم جاء قدر الله رب العالمين بلقاء الله رب العالمين ولم يكن هناك من زاد ولا من عتاد للقاء الله رب العالمين جاءت الحسرة وجاءت الندامه لا أبلح من نجم كما قال معاذ رضوان الله عليه لما جاءه الموت وأقبل على الله رب العالمين في النزع الأخير يقول مرحبا بضيف جاء على فاقة مرحبا بحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم لا أفلح من ندم لا أفلح من ندم فاللهم سلم سلم وأنت أرحم الراحمين كيف يخرج الإنسان من الغفلة التي هو فيها ويعتبر بحال الموت ويتحقق بحقيقته ألا تعلم أن لذلك طرقا مسلوكة يسلكها الصالحون ويتاملون في حقيقتها فأول تلك الطرق أن تعتبر بأمثالك وأقرانك ممن ماتوا كيف كانوا في حال الحياة وفي حال مناصبهم وفي أحوالهم وفي سعيهم وفي حركاتهم وفي سكناتهم ثم بعد ذلك هم رهائن محبس ضيق تحت طبقات الثرى فغورهم فرحقه قد اكل التراب انيابهم التي كانوا يضحكون بها السنتهم الناطقه قد افنى الدود ما كانوا يتكلمون به وما كانوا يلوكونه في اشداقهم اما ازواجهم فقد ارملوها واما ابناؤهم فقد اكلوهم واما اموالهم فقد تركوها ثم ذهبوا ومضوا وخلوا ذلك كله لمن يرث من بعدهم فإنا لله وإنا إليه راجعون، فاعتبر بأمثالك وأقرانك ممن كانوا معك في سن سوي أو حال واحدة ثم ذهبوا وخلفوك، أين هم الآن؟ وكيف أحوالهم الآن؟ وهل يعتبر في روضة من من روضات الجنات؟ أم في حفرة من حفر النيران؟ كيف حالهم تحت الثرى ؟ ما لهم فرص لا يتكلمون ؟ ما لهم بكم لا ينطقون ؟ ما لهم كأنهم في ظاهر الأمر لا يسمعون ؟ كيف هم الآن وكيف أنت ؟ وعما قليل تصير إلى ما صار إليه فهذا هو الطريق الأول الذي يحققك بحقيقه الموت لكي تعلم ان الموت على رقبتك كالسيف الممدود على رقبه الضحيه ما بين ثانيه والتي تليها يرخم على تلك الرقبه الممدوده ويصير ما للتراب للتراب وما لله لله اللهم احسن لنا الخاتيم يا ارحم الراحمين ثم يعتبر الانسان في الطريق الثاني بحال نفسه في هذه العضاة التي يحرص عليها اليوم ما يحرص نظافة عنها كيف حالها اذا ما صارت التراب وخلفها هنالك الاحباب بحال نفسه فانما انت ميت لعل اكثانك قد نسجت بل اليقين انها قد نسجت بالفعل غايه ما هنالك انها تنتظر طلبك او طلب من سيقوم على امرك من بعدك اكثانك قد نسجت وجدران مقابلك على ما نحن عليه قد بنيت واعدت وينتظرك قبر لن يمتلئ ولو دخل فيه اهل الارض جميعا وهيهات هيهات. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. عباد الله إن على الإنسان أن يعلم أن الناس أقرب إليه من شراك نعله. على المرء يعني ان يعلم ان الموت عندما ينزل بساحة انسان فان العذاب الذي يلاقيه والكرب والهول الذي يجده غصة من غصص ومن قرب يحس بها في حال احتضاره لا يقدر على اصفها الا من ذاقها. وأما الطريق الثالث لتحقيق حقيقة الموت في النفس فأن يعتبر الإنسان بما يجد فيه الموتى من كرب وما يحس الموتى من غصص تظهر آثارها على الودوح في العطاء وأنت لا تملك لحبيب شيئا ولا تملك لصديق عنه دفعا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ربه منهوب لما جاءه الموت دعا باناء فيه ماء فجعل يضع يده في اناء الماء ويمسح على وجهه ويقول اللهم هون علي سكرات الموت نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب المحبوب والشافع المشفع صلى الله عليه وسلم وهو من الله بالمنزله التي تعلمون يضع يده في إناء الماء يمسح على وجهه ويقول اللهم هون علي سكرات الموت، سبحان الله إن للموت لسكرات، كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يجلسون مد البصر بأكفان من لباس أهل النار أو بأكفان من لباس أهل الجنة ومعهم طيب من حنط أهل الجنة أو معهم من حنوط أهل النار يجلس الملائكة الذين يبشرون بحسن العاقبة وحسن المال وهم بيض الوجوه عليهم ثياب بيض ويجلس الآخرون عليهم ثياب سوء فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين فإذا ما جاء ملك الموت فنزع الروح نزع روح الكافر والمعاند كما ينزع السفود المحمي من الصوت المبلول، كما ينزع القضيب الذي احمي في النار حتى احمر، وكاد ينفر من الصوت المبلول نزعا غير رفيق، فما من خلية إلا تحس ألم الموت، وما من خلية إلا تموت، نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت، وأما الآخرون فينزع منهم أرواحهم فتخرج كما تزيل القطرة من في السقاء. اللهم هون علينا سكرات الموت. وأحسن لنا الخواتيم. وفهمنا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. وعمق الإيمان وأثر الإيمان وثمر الإيمان في قلوبنا إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت على كل شيء قدير. عباد الله إن الإنسان في حال حياته إذا أصاب عضوا من أعضائه ألم كان الآلم في هذا العضو على قدر الروح التي تسري في هذا العضو فإذا مات العضو فلو أنه قطع قطعا وأنامل ما أحس وما تألم صاحبه لو مات عضو كان حيا في جسد إنسان فان هذا العضو لو قطع وهو متصل بجسد صاحبه غير ان هذا العضو اصبح ميتا لما احس الانسان بالم تقطيع عضوه الميت وما زال متصلا به لان الالم يكون على حسب الروح الواصل الى العضو في الموت ياتي الالم لا لجزء من الروح متصل بعضو بل يقع الموت ويقع الالم على الروح كلها فكيف يكون إذا كان الألم يقع في حال حياة العضو على العطو فيتألم الإنسان على قدر الروح الواصل إلى هذا العضو الذي وقع عليه الألم فكيف إذا وقع الألم على الروح كلها اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين إن الله عز وجل قد أكرم عمثة محمد صلى الله عليه وسلم بكرامات ظاهرة لأن هذه الأمم التي قد سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت طويلة العمر وأما أمة محمد الأمة الخاتمة التي تتبع خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فهي أقصر الأمم عمارا وهي أنصف الأمم عند الله رب العالمين ولذلك يخبرنا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرامات ظاهرة لكي لا يئس المرء من رحمة الله رب العالمين مهما أسرف على نفسه ولكي يظل الباب مفتوحا أمام من أسرف على النفس لكي يعود فيقلع عما يقترف من آثام ومن ذنوب فيجد أكرم الأكرمين له بالأشواق إذا ما أقبل عليه تلقاه من بعيد وإذا ما ناداه لباه من قريب وإذا ما أذنب تاب عليه إذا ما تاب كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أَرَأيْتَ رجلا لم يدع حاجة ولا داجة إلا أتاها أي لم يدع ذنبا ولا إثما إلا وقع فيه قال ثم تاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوب الله عليه فقال الرجل ثم يعود يا رسول الله قال يكتب عليه قال ثم يتوب قال يتوب الله عليه فقال الرجل ثم يعود للذنب يا رسول الله قال يكتب عليه فقال الرجل ثم يتوب يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يتوب الله عليه ولا يمل الله حتى تملوا فتوبوا الى الله عباد الله وارجعوا الى الله رب العالمين واعلموا ان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به فاخلصوا له التوحيد واشهدوا له بالوحدانيه وبمطلق الربوبيه رأيتم من مرعب هو أكرم من الله رب العالمين لا إله إلا الله وحده هو الرحمن الرحيم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات في ليلة الجمعة أو في يومها وقي فتنة القبر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسنادين عند أحمد في المسند الحديث بمجموعهما حسن أو صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مسلم يموت في ليلة الجمعة أو يومها إلا وقيا فتنة القبر ويا فتنة القبر هذه من فتنة فإن العبد إذا ما أدخل وتركه أهله وهو يسمع قرع النعال يأتيه ملكان منكر ونكير فيقعدانه فيسألانه وأما وصفهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فشديد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهما إنهما ملكان أزرقان يندفع من أعينهما الشر يتعثران في شعورهما معهما مرزبة كما بين السماء والأرض لو ان الانس والجن جميعا اجتمعوا على ان يحلحلوها من موضعها اي تلك المرزة ما استطاعوا فيجلسانه فيجلس فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فاما من كان موفقا قال ربي الله ودين الاسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله فيجلسانه ويقولان له بعد ذلك فلتنم نوم العروس حتى يأذن الله رب العالمين بالنفق في الصور وأما الآخر فإذا قال له من ربك قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فعند ذلك يضربانه بالمرزبة ضربة ينزل فيها إلى قرار مكين من الأرض فيخرجانه فأسألانه ما دينك؟ فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضربانه فيخرجانه بعدما يغوص ويسوق في الأرض مساخا نسأل الله السلامة العظيمة ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضربونه يضربانه ثم يخرجانه ثم يقولان له لا دليت ولا تليت ويفتح له باب إلى النار فيظل كذلك إلى أن يأذن الواحد القاضي من نفخ في الصور نسأل الله السلامه والعافية أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بالبشرى لمن تبعه إنه ما من مسلم يموت في ليلة الجمعة أو في يومها إلا وقاه الله فتنة القبر فيالها من بشرى نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل أصحابه يوما فيقول ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل من مات في سبيل الله فهو شهيد ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد وفرق بين الموت والقتل لأن من قتل في سبيل الله قال مات بسيفه في صراع فقتل وأما من مات فكان غازيا فمات على فراشه، أو وقع عن دابته فمات، من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن ختل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتله بطنه فهو شهيد. من أصابه الاستسقاء أو من أصابت كلاه إصابة فكانت سببا في موته، فما دام خارجا على لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو شهيد. من قتله بطنه فهو شهيد، والمطعون شهيد الذي يقتله الطاعون شهيد، وصاحب السل شهيد، وصاحب ذات الجنب وهو داء يأخذ بالغشاء الملاصق للأضلاع من الداخل من قتلته ذات الجنب فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد من مات دون عرضه فهو شهيد من مات دون دمه فهو شهيد بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من كرم أمته على الله رب العالمين وكرمه صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة تموت في نفاتها شهيدة تأتي يوم القيامة ويأتي وليدها بحبله السري يجرها بهذا الحبل جرا حتى يدخلها الجنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمرأة تموت في نفاسها يأتي بها وليدها يوم القيامة يجرها من سررها حتى يدخلها الجنة الله صل وسلم وبارك عليه عباد الله إن علينا أن نري الله رب العالمين منا الخير وسنجد إن شاء الله رب العالمين من الله الخير كل الخير نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يهدينا وإياكم الى سواء الصراط إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله يولا.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 سيحكم على نفسه لا محالة بأنه لا يستوجب الرحمة ولا يستأهلها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر عن طريقة حساب الله رب العالمين للحسنات والسيئات ونظر المرء في ذلك علم أن من دخل الجنة فذلك بمحض كرم الله رب العالمين ومغفرته ومن دخل النار فبعمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل الذي عبد الله رب العالمين في من كان قبلنا 500 عام جعل الله رب العالمين له في معبده الذي يتعبد به عين ماء جارية منها يشرب وشجرة يأكل من ثمرها ولم يشغله الله رب العالمين بزوجة ولا ولد فكان في العبادة لله رب العالمين 500 عام ثم جاءه ملك الموت وعلم أن أمره صائر إلى الله رب العالمين بالحقيقة كما هو في الدنيا فأقبل على ملك الموت فقال له إذا أردت أن تقبض روحي فانتظر حتى أتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أركع لله ركعتين فإذا ما كنت في السجدة الأخيرة منهما فاقبضني ساجدا ففعل ملك الموت ما طلب منه العابد وقبضه ساجدا يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يأتي يوم القيامة ويوضع في كفة الحسنات صحائف أعمال خمسمائة عام وليس في صحائف السيئات من شيء فترجح كفة الحسنات لا محالة فيقول الله رب العالمين للملائكة اذهبوا بعبدي هذا إلى الجنة برحمتي فيعز ذلك على العبد فيقول يا رب البعمل ما عملت من سيئة وما شغلت بمال ولا اهل ولا ولد وعبدتك خالصا مخلصا خمسمائة عام وقبضت ساجده موحده فبعملي واما بالرحمه فالكل يدخل بالرحمه فيقول الله رب العالمين ما دام كذلك كذلك فلنعد الحساب بالقسطاس وبالسوية كما كان بالقسطاس وبالسوية وبالرحمة فالان بالمعدلة بالعدل لا بالفضل فتوضع حسناته حسنات خمسمائة عام في صحفها في كفة الحسنات وتنزل نعمة البصر في كفة في الكفة الأخرى فتحبط الكفة التي فيها نعمة البصر وتطيش كفة حسنات بخمسمائة عام فيقول الله رب العالمين للملائكة اذهبوا بعبدي هذا إلى النار بعمله لأن عمله لم يساوي نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين عليه، متّعه الله رب العالمين بها في الدنيا، وهي نعمة البصر. لو أنه عبد الله رب العالمين 500 عام بغير معصية ولا شغل من أهل ولا مال ولا ولد، وقبض ساجدا، ما وفى ذلك نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين عليه، فاتّقِ الله رب العالمين في نفسك. اذهبوا بعبدي هذا إلى النار بعمله. يقول لا بل يا رب إلى الجنة برحمتك إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حساب ربنا معنا بالحسنات والسيئات أمرا عجيبا يدل على أن من دخل النار كما قال النبي المختار لا يهلك على الله إلا هالك نسأل الله أن ينجينا منها أجمعين وأن يمتعنا بالجنة إنه هو الغر الرحيم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فإذا هم العبد بحسنات فعملها لم تكتب حسنة واحدة. وإنما كتبت عشر أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحسنة التي تعملها لا تكتب حسنة واحدة، بل تكتب عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا الله. وإذا هم بحسنات فلم يعملها كتبت حسنة. إذا هم بحسنات لم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. أي شيء هذا وأي حساب؟ ولا يهلك على الله إلا هالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ورمضان الى رمضان والجمعه الى الجمعه مكفرات لما بينهن ما الكبائر فيرتكب العبد الذنب ويلم بهذه الامور التي حرمها الله رب العالمين ثم تاتي هذه المطهرات المكفرات للجنود فوجدتم ردا اكرم من هذا لا اله غيره ولا رب سواه ومع ذلك يبعد عنه الخلق ما يبعدون ويصدف عنه الناس ما يصدفون وانا لله وانا اليه راجعون عباد الله كم من حبيب نودع مصبحين ومنسين غادينا ورائحين والموت بعد يرسل اليكم رسله كما جاء الى فلان سوف يجيء اليك وكما نسي فلان وينسى بعد حين لا بد ان تنسى بعد حين فليكن لك ذكر عند الله رب العالمين لان الذكر الحقيقي ما كان في الملا الاعلى لا في الارض فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العبد العاصي لله رب العالمين إذا ما وقع في أمر من أمور الاضطرار ثم دع الله رب العالمين الذي يجيب المضطر إذا دعاه قالت الملائكة وفوته نشاز في الملأ الأعلى ما هذا الصوت الغريب يأتي من الإنسان العجيب الذي ولى عن الله رب العالمين يقول الله رب العالمين يا ملائكتي اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته وأما العبد الطائع فصوته مألوف في الملأ الأعلى كما كان يونس عليه السلام لما نادى بصوت ضعيف من مكان غير معلوم فجارت الملائكة بالدعاء لله رب العالمين فنجاه ربه أما العبد الطائع إذا ما وقع في أمر من أمور الاضطرار ثم دعا الله رب العالمين قال الله رب العالمين هو الرحمن الرحيم يا ملائكتي اقضوا لعبدي هذا حاجته وأجلوها له فإني أحب أن أسمع صوته الله عز وجل يقول فإني أحب أن أسمع صوته إن العبد إذا مات وكان صالحا ساجدا لله رب العالمين بكى عليه موضعان بكى عليه مسجده في الأرض ومصعد عمله في السماء يبكي عليه بكاء حقيقيا كما قال الله رب العالمين في أحوال المكذبين فما بكت عليهم السماء والأرض فدلت على أن السماء والأرض تبكي على آخرين ليست هذه صفتهم وليس هذا حالهم وليس ذلك نعتهم إن العبد الصالح إذا ما مات بكى عليه موضعان موضع سجوده في الارض ومصعب عمله في السماء لأنه فقط الذي يتجانس معه في أن يكون طائعا لله رب العالمين فسق الله عباد الله واعلموا أنه ليس من المخلوقات من يعصي الله رب العالمين وما يعصي الله رب العالمين إلا نحن الأناثي وإلا الجن نحن وحدنا الذين نعصي الله رب العالمين ونحن وحدنا الذين نجاهر ونبارز الله رب العالمين بآثامنا وذنوبنا وأما الكون كله ففي حال طاعة لله رب العالمين، نسأل الله أن يرزقنا الحياء منه، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يرحمنا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم, لنا وارحمنا. اللهم, لنا وارحمنا. اللهم اهدنا واهدِ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا واهدِ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا واهدِ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا ولا تعن علينا, ولا تعن علينا اعنا ولا تعن علينا اعنا ولا تعن علينا انكر لنا ولا تمكر علينا انكر لنا ولا تمكر علينا انكر لنا ولا تمكر علينا انصرنا ولا تنصر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اهدنا ويسر الهدى لنا اهدنا ويسر الهدى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 هون علينا سكرات الموت نسألك الثبات عند الممات نسألك الثبات عند الممات نسألك الثبات عند الممات نسألك الثبات عند الممات نسألك الثبات عند الممات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال نعوذ بك من الضلال نعوذ بك من, من الرياء نعود بك من النفاق نعود بك من النفاق نعود بك من النفاق نعود بك من النفاق اللهم ارزقنا حقيقة الاخلاص اللهم ارزقنا حقيقة الاخلاص اللهم ارزقنا حقيقة الاخلاص اللهم تف علينا لنجو تف علينا لنجو تف علينا لنجو تف علينا سبحان إنا لنتوا سبانا إنا لنتوا سبانا إنا لنتوا سبانا الله أرزقنا المتع قبل الممات أرزقنا المتع قبل الممات ولا تجعلها من حفر النيران ونجنا واياهم من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار نجنا واياهم من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار لا صبر لنا على بس النار فنجنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وارحمنا وارحم موتى المسلمين، ارحمنا وارحم موتى المسلمين، ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أكرم نزلهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مُذ خل اغسلهم من خطاياهم بالثلج والماء والبرد وباعد بينهما وبين ذنوبهما كما بعد بين المشرق والمغرب، اللهم اهب المسيئين منا المحسنين وفهمنا حقيقة الدنيا وفهمنا حقيقة الدين. فأنا اللهم افتح لدعائنا ابواب السماوات، افتح لدعائنا ابواب السماوات، اللهم افتح لدعائنا ابواب السماوات، وعاملنا بما انت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل التقصير والقصور والذنوب والعيوب. وتب علينا لنتوب، علينا لنتوب، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء لا نهلك أنت الرجاء وصلي الله وسلم على النذير البشير محمد صلى الله عليه وسلم وعليكم الصلاة